Трубки за до 45 грама. 600 грама за разиране на диска. А това за тлетка е. Регулиране дълбочината на резане. Матискиш. А обратно можно? Как обратно? Добрый давай Добрый, Добрый. да за прахолаяне.